Una dintre cele mai dure organizații teroriste din istorie îi cere iertare pentru sutele de victime, am cauzat mult durere sublinierei pagube ireparabile. Organizația clandestin Bascheta a recunoscut reul pe care l-a cauzat în timpul luptei armate pentru independența caberii bascilor subliniere. le a cerut iertare victimelor. Într-un comunicat publicat în edicia de vineri a ziarului Basc Gara, scrie AFP: Am cauzat mult durere sublinierei pagube irreparabile. Vrem să ne manifest respectul fac de morci, renici sublinierei victimele acțiunietă regret mesincer, sincer, se arată în comunicat, potrivit news.ro. Documentul este publicat odată cu apropierea dizolvrii anuncate de grup. ETA a ucis peste 800 de persoane în timpul luptei sale, de câteva decenii, contra statului spaniol.